Salutare oameni fine și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube! Pentru cei care sunteți noi aici, eu sunt Daniela Mistor, sunt fotograf și videograf și, printre altele, sunt foarte curioasă. Așa că astăzi am fost curioasă să văd ce face un om care copiază... Okay. Dacă sunteți la fel de curioși ca și mine, hai să mergem să-l cunoaștem! Mai ia cu e acum, nu? De 100 mai ta și eu. Cine lucrează în lumea de, de, de zeci de ani, nu mai are lapsus, cum s-a spune. Meserie, ca meserie, nu există copiată. Asta e ocupație, ca și gânjar sau făcut toate de zara sau asta e ocupație. Doar. Acum, cu zeci de ani, în epoca de aur, a, am fost reorganizat din funcție de tehnician și atunci ce să fac, ce să fac, am ajuns aici. Am avut uh, uh, niște schimbări în țară care a afectat pe toată lumea și atunci fiecare vremniți-vă că este un bomb cum cu uh, prin cu, cum să spun, de la Vemeryste până la Domnică, tot s-a ședat pe, pe, pe Crenci scuturăm și poam zboară înapoi, toți, dar pe alte camere. Tot acolo a rămas, de fapt, dar s-a instalat mai, sus, mai jos, mai sus, mai... Deci când am uh, descris prăvelea în epoca de aur, era ceva fantastic nou, mai ales că am pus și de parte, seama pentru că eram tehnician, eram obligat să fiu de îndeparte, pentru că am zis eu să l-am luat, te te obliga, te lua, era mai sigur. Iată, de atunci. Pentru că s-a asigurat și un serviciu, se a și un loc șor, unde să le tragi. Deci, acum, nu. Acum, ce mai tare la domina. Eu eram mic meseriaș și eu nu știam că trebuie să lucrezi între trei schimburi, cei ceilalți. Nu știam că nu i vreau să merg în concediu eu numai când sunt planificat. Că a a fost foarte bună. Nu ca la Celț, celanții care îl lucra și Duminică. Știi ce înseamnă o femeie cu 3-4 copii să îi și, și Duminică? Aveți idei, ce înseamnă? Cine gătea? Cine cărca? Era foarte nasol. A doua oară, curentul era cu cote. Eu aici mă curenteva de nelimitat. Îți deci Să seama că dacă vreți să de adevărul, nu pe mine te că eu am închis silonul algolul de la 3 până la 12, adică până în 1-i am Deci, pe ei nu-l interesa, adică, ce fac. Am celălalt de mi-a dat, că din ce trăiesc, am plăcut, am toate celelalte să rămână. Și a fost un impun foarte comenabil De formă foarte fapt. Acum, sistemul ăsta, deci, democratic să zic așa. Așa, așa că, cu orice vreți să scoate cât mai mult de la tine. Cum să ține eh, un om, trei persoane pe spate? Nu poate. Deci, sistemul ăsta nu e bun de nimic. nimic. Atunci știam că, domnule, vreau să cumpăr o mașină, ai așteptă de de lei, am salarat atâta zile că am pus într-un vulcan de lapte 5 lei. Și, de-aia, 3 ani am ieșit după mașină. Acum e trist. Că trebuie să schimbi reca eu. ca. nu pot să schimb, că trebuie să plătesc între SNE. Deci, las-o. Vara, vreau să schimb. Merg, martie, aprilie, ca deci nu am încălzire de plătit, cu 16.000 de lei. Fac calcule. În septembrie-octombrie pot cumpăra. Merg pe deja două de Iar în muntele de care Deci, nu-i mă nimic aici. La la actuală am plătit să spun cu grămare ce vrea să audă, ce nu-mi interesează. Cum încă n-am dat-o nimic? Dar toată lumea întreabă. Sau cum n-am plecat din țară? Sau cum niște întrebări stupide? Nu, nu, ok. N-ați făcut și nu. A, n-aiajuns să-l și buzele. A, și-a Nu mai din înapoi. Nu mai trebuie. E te bucăți. Două. Două. Printa convine. vine cu. Ok. ai o fezare. Asta e o cheie brută. Nu seamănă că e să le vedeți. Trebuie să da exact băcășă. de catalog, băcă, vedeți? Și restul, bineînțeles. Deci, ați duce înapoi. Pentru nu să sau nu. Deci, fiecare, ea are cheia lui specific. Pentru asta trebuie să țin mai multe sute de tipuri de, de cheie brută care blochează de fapt bugetul, dar nu ai ce face. Înainte de ea, cred că am făcut modelul ăsta. Dic, ok, că uh, e mai larg. Știți că țin a fost aceea. Știți că tu faceți? nu. Bă, atunci fără Care și Nu te -a căză, și bunicul s-a fost amiclin. La ora sunt sunt peste 20 de atelier de copii activi în oraș. Peste 20. E nu de mult. Pentru că mulți crede că vede că ai apăsat un buton 10 lei. Nu, nu așa, astfel. Nu așa. Asta 12 lei. Ata 15 lei. Tancurile pe întâlnire fond. Ata 7 lei. Este care e și mai. Adică suntem mai extras. Aici găsesc lângă mine uh, lista detaline, dacă expun toate modelele fiecare uh, are peste lui, vă dați seama că trebuie să fac încă o, o, o sală de așteptare. Ia o singură cutie. se sunt simpli toate cu cutiile. Ia o singură cutie de nu știu câte sute de cutii. Asta nu o îmbolbăriesc aici. Aici am enorm de modele, multe modele. Nu știu dacă înțelegeți ce modele să spun. Fiecare e nasă, deci. E... Undeva în anii ani deci am făcut prima cheie. Cheie de iară, manual, nu cu apelată, manual. Și e, atunci era varietăți, 5-6 modele doar. Acum, cu democrația asta mai nouă, Duce nautul uh, din fiecare țară, câte un model. Și asta din București. Fiecare era trebuie să să fie la, la, la curent, cu toate modelele. Necrucate de la ora, pe la rând. La ora 7 s-a instalat aici, eu la opt deschideam. Și ora să aici, în față, ora asta ca să ajungă la mine. Când nu era numai eu, un mic și în județ, și... Uh, Toată seara venea la, la baile fericite. păcat de la au, e că nu te de dea autorizație la oricine. Deci, și asta era o, o șmecherie. Ca să dai-ți autorizație, atât-ți-a dat dacă nu era uh, concurență. Dacă era cumva concurență la o cooperativă, n-a fost aprobat. Am spus autorizație de alte meserii care nu făcea nimeni. Reparat cap al postrecului. Vindea la oțelul uh, atro sifoanea cu patron, dacă știți cumva ce aia, aia, sticle de sifro, să zic așa. Vindea, dar uh, avea certificat de garanție, dar n-a avut uh, atelier pentru garanție. Atunci eu repede am scos autorizație, mi a aprobat, au cumat și după, după luna a făcut o memorie, că domnule, n-a cu tare. Și am suplimentat, atunci, deja era atunci de deschisă, n-a fost nevoie să fie uh, aprobat de ei. Să rămâna a fost mai deșteptă, că voi toți la grămadă. <laughs> și așa am reușit să a rezolv. Acum nu e problema. acum merge și pe ce vreau. Sunt mulți uh, clienți care nu înțelege că presioare sunt uh, nu pentru a șterge piciorul în timp. Și că tot acolo, la ușă, la clar, dar ea nu, el, deci, mai ales tinerii de astăzi, nu știu parcă sunt pe alte lume sau nu vreau să știți că și eu am nepoți, trei nepoți mari am, de ce nu, dar parcă pacă sunt altfel, nu știu, mai că diferite mari între noi, este 50 de ani, numai că nu avem aceeași gândire, dar... Un prieten de-al meu m-a locat ca să învăț pe băiatul lor. hai că învăț. am explicat că nu pot să-l dau diplome, că nu există diplome. Nu pot elibera ca meseriaș. Nu că duc în spate, dau bucată de fier ca să-l taie. Goara! Fânt cu tate dă telefonul după părinții că vreau să o omor muncă. Vine, dacă sunt turbat, unde pe bără, eu spate, eu Hai, e părul ăsta? Te lucrează. Hai, facem, plecăm de aici. pentru ce? Ce s-a întâmplat? Păi, deci, cu cui acolo? N-ai flex. Adică, la fenomen este flex. Acolo, cu pile, acolo se lucrează. Acum se lupte de ele. Păi, dar cum? Eu nu mai pot să-l pun eu obișnuit. Nu cu, cu fud. Păi, suntem, mă, dragă. Deci, nu știu, ce va fi. Vă întrebare. Deci, ce cum impresionat de 50? De 100. Oh, am o Am un fel de cheie și am doar conturul pe care vreau să-l realizați. Se poate așa ceva. Da. Deci, cheia asta... Asta, da, asta e o, o cheie spangulă, da? da. Deci, cheia asta avem. Și numai conturul am putut. Bine, controlăm cum să fac. Că aparatul o prapează. Că ea Nu poate papa. Deci nu, nu, nu se lases. Păi, vă cineva că sunteți cel mai tare mește. de -aia am venit. Deci, asta e aceeași cheie. Chiar cea Și asta, când dau, drumul, trebuie să intre papatul aici. Și freza dincoace. Cătia asta să nu cum să o țin aici ca să intre. Nu am ca să poate confecționa, dăm ceva un contur. Și ăla a pus pe modelul chei okay, și dar, dar, dar aici lucrăm la sutin, asta deja deja nu e bună. E cu un milimetru mai subțire, mai în un bără. milimetru sau un sub timp, diferenția foarte mare. Deci grosimea pixurului. Da. Deci la palpa, exact la cine câte am nevoie. Noi lucrăm la sub Asta am făcut-o la noastră, s-a demagnetizat sau ce se întâmplă cu Nu știu. Ia-l verific De ce nu mai funcționează? Dacă cu cuptor de unde, atunci de micronde... În mașina de spălat, am uitat că are vreo treabă? dacă pun lângă telefon, veni la imediat a sărit. Și atunci care e să se repare? Cum se face? Dar dacă nu am la pereche, ca să identific, să văd, pot dar nu știu că ceea ce-l citit, e bună sau nu e bună. Ia vedeți dacă, să vedeți ce mă tăie. Are cu po se poate citi. Da? No? Mm -hmm. Deci e limite, funcționează. Bă! No. Și asta a fost mare, domnul zice că nu-i bun. Dar dovedește-mă o dată. Pentru că n-am sărit, atunci a venit. A văzut că nu ține figura și s-a gândit mai bine pleacă. <laughs> Sunt mulți care încearcă niște mm -hmm. indivizi care, acolo, am lipit adresa lui și telefonul lui. Dați seama că, de exemplu, vine, fac o cheie și până când fac cheia, el explică că fost la piață și nu știu ce a furat din coș, am luat acolo castrof roșie, și după din țara, Casă. Și zic de această cheia stă de unde? Păi am un cheie de rețet de la vecină. E gata foarte bine. Și cum a venit să copiile. Copiile, gata, merge casă dă la apoi. vine vină la apoi, că nu-i bun cheia. Să dau la apoi bani. Când eu de o iară obișnuită, atunci știți că aia nu noi Nu-i special cu ampulente, nu-i cu... Deci, ce? Ați găsit cheia? Dicei da. Până unde a de Întecat-o. Dar, in tașa mare, dăm la pe bani când nu-i Deci sunt fie de fie de... Să obligați să țin cu grafie, cu alarmă, cu video videocuteare, că nu-i de cu cheile. Fac o cheie și mâine despac, golește casă. Că s-a citat costită și în parte a avut-o. Dar nu, nu, nu, nu. Deci nu așa merge. Și aici, camere, și-au pus camere, și afară. Deci, cine a intrat cu mașina deja recepționat. Ca să înveți meseria asta, trebuie să ai bază. Care nu poate să facă. Eu, când am început să nu la aparat, făceam manual, Pile, avem o pregătire uh, mai aparte față de emisiile de lăcătuș. De fapt, de lăcătușerie, de fapt. Este acum, așa mult s-a avansat meseria asta, că nu am putea să spun că lecătușerie. Mai mult că lucrăm cu electrotehnici, Tancurile de telefon, electro, electromagnetice. Deci, vine cu o, o brichetă electronică ca să încarce, să repară. Deci, nu mai este chiar așa primitivă misiunea asta. S-a lăsat așa de mult, am luat încă un om, aia a fost simpatic, a luat și colința de pe capul meu. aia a fost mai mult, de vreo două de ziua. Am luat cu mine, am călat cu culete cu mine, am mers să deschid o mașină, a invitat în locul, a tântit și s-a închis. E sunt să și cu uh, apartamente. Mă mor eu să duc jos, ies și curentul trage uh, ușa și ai rămas afară cheile în, în, în ușa. Deci atunci, s să metali, da? cum să tai, ce să faci. Atunci, mergi și deschizi, se face, și intră așa de și la mașină. -a, asta a fost. Dar unul acolo, nu, bun. Un fotur. Un fotur. Ce cred? Mergi deschis, fără să zgârii, fără să sparg. Și ucenicul ăsta, asta e bine. Am văzut cum se deschide o um, ladă, am văzut cum se deschide o um, cacie, vor să-i mă rog. Pur cu tate, vine la discotecă, după o mere, două nu știu cât, Am este parcare și i la gajica, cum se deschide mașinile? Patruha a aprins, cine te-a învățat, cum a primit. Deci, nu e bine. De vreo 10 ani nu mai fac deplasare deloc. Foarte, foarte rar, când e și obligat mai ales și, și gratis fac, dar ca caos și elisă, nu mai. Deci, asta înseamnă că 10 ani a rămas la urmă cu tehnologia aerica. Permanent avanseară, bine, e de lucru că nu e problemă, că Tocmai de aici vine că, oriunde mergeți, cereți o cheie, o cheie obișnuită, de la orice atelier, spune că să treceți pe la mine, că trebuie să ai experiență foarte mare la cheiește de deza. Pentru că asta am început eu meseria. Nu era iale. Pe vremea era cheizează. Și era la țară. Tot cheizează sunt. Nu, mai, nu sunt iale. Acum erau lașii modă iale. Iale a început să fie la modă în anii 60. Când am început eu. Mi-a făcut ușor ca să creiau pe lângă zar și iale. Când acum sunt multe. dar Îți dai seama că. Nu știu, nu știu, tu să explic. Orice cultie ei au, sunt mai multe modele. Numărul 4 10. Numărul 3 de aici. Deci, doi, e deci cel care are forma lui. Nu-i la fel. Não me né? A gente a Santa foi que de fez manual, bem, Ele falou que tinha uma manuola. era aparatura. Pode ser feito com Eu com primeira hora. Ela me deu. Não sei o que deu a coxeta. Aí, gente tem que entrar dar aquela mesa na ela Não havia achar de importar. Să-l închidem. În nimeni nu închide, nici poarta, nici ușă, e deschis. Nu. Deci, dacă cine a cerut o okay, cheie, am apucat să fac, când vreau me merg la viață, când vreau vreau bine, pe atunci, vreau să fac. Deci nu, nu lucrăm contrativ ca și acum. Treceam când făceam, când să trec, mâine, voi mâine, deci nu, nu era la agitativă. Dacă nu faci pe loc, n-are timp. E obligat pentru că e tânăr, n-are nimica, n-are -are nimică. Să iei un apartament. Ia să facem un cu Poți să pui la aparte zilnic 100 de lei. Dacă pui zilnic 100 de lei, aia săptămâna 500 de lei. Pentru o lună numai 2000. Într-un an, câți ani trebuie să pui o parte ca să poți să faci avansul pentru apartament? Opa! N-ai nici șansă. Spun un secret. În epoca care am fost forțat să fiu membru de parte. Pentru că am avut pregătire superioară. Atunci să era moda. Acum sunt fără parte. Nu am carne. Nu sunt membru de de patere, la niciun parte. Mă câte plătire există. am câte parte, deși care înseamnă. Știu că este ceva sa pedesasa, pedesa, ușe, ule, ceva asemănătoare parcă este. Nu mă interesează. Nu pricep, nici tu să plăce. Cum să dai eu votul meu? Mi-a pe un bulet, nu că spate, n-am nici o timp am. Nu. Când merge, iese afară, în nevamă, dar automat se vede, se uită. N-ai timp de pe nimic. Se imprime de nu dau votul meu la nimeni. Pentru că nu pricepe, nici ăla nu pricepe, nici nu are experiență, atunci de ce să dau? Să stic mai mult? Nu. Ce ziceți? Am mai fain pe la bihorn, Dacă v-ați pierdut vreodată cheile sau dacă vreți o copie, nu uitați să mergeți la omul ăsta pentru că e foarte special. O să vă las adresa lui în descriere. Mă bucur că există români ca el care încă mai stau în țară. Dacă ți-a plăcut, înscrie-te la canalul meu de YouTube pentru ca să nu pierzi nimic. Până la viitoare, tot ce mai